Det første jeg gjør når jeg skal lage nytt faglig innhold det er at jeg går ut og ser om noen andre har laget noe innhold tidligere. Og det neste jeg sjekker er om det er noen mulighet for at jeg kan gjenbruke det innholdet på en lovlig måte. Det betyr ofte at jeg må være orientert innenfor fagfeltet mitt så jeg vet vilken som er ressurspersonene. Og her handler det litt om å ikke måtte finne opp kutet på nytt igen. Så hvis det er en ekspert som har laget innhold, og så er ikke jeg like mye ekspert, så blir det på en måte dumt at jeg skal lage nytt innhold som nesten er like godt som det som har laget tidligere. Derfor kontakter vi veldig ofte resurspersoner som har laget faglig innhold, og spør om vi kan få gjenbruke, eventuelt gjenbruke mot kompensasjon. Ofte så betaler vi da de antal timer for å produsere innholdet. De må ikke nødvendigvis lage på nytt igjen, men vi må få tilgang til å bruke det på våre studenter i forhold til MOOC-studiene Så er det selvfølgelig viktig å kvalitetssikre dette innholdet som man eventuelt gjenbruker. Noe som allerede är kvalitetssikret, det er jo bøker og artiklar. Og vi prøver ofte å bruke Open Access-artikler i våre MOOC-studier, for da kan de deles også i de åpne versjonene som vi pleier ha våre nettkurs. Men ofte så ligger artikler bak lisensmurer, og Høgskolen i Østfold bruker masse penger på hvert år gjennom biblioteket å kjøpe rettigheter til artikkelsamlinger. Og da må vi sørge for at de blir bare blir tilgjengelige for studentene våre, og så må vi avpublisere de artiklene i de åpne versjonene av nettkursene våre. En artikkel, den er jo ofte peer-reviewed, det vil si at den er kvalitetssikret av to andre fagpersoner. Og tilsvarende er det med lærebøker. Lærebøkene har jo på en måte forlagene kvalitetssikret. Og gjennom Kopinor-avtalen så kan vi gjenbruke opp till 15 av en bok. Men hvis det er en novelle eller en kapittel en bok som går over de 15 prosentene, så får man lov til å gjenbruke hele kapittelet. I praksis så melder jeg interessen for dette inn i BOLK, og så spør uh, BOLK om uh, hvordan skal jeg här uh, deg dette dig allt du har på pensum i ett kompendium eller vill du ha artikel kapitel för kapitel. Och jag väljer ofte att dela det upp jeg jag embeddar då denna PDF:en in i mood kursmitt på det riktiga stället. Man kan i bolt både få enkelt kapitel och samlade kompendier. BOLK sørger for at opphavsrettsmannen og forlagene får vedlag, for vi registrerer altså inn antall studenter hver gang vi registrerer dette her i BOLK, og vi gjør det hvert eneste semester et studie går.